«Вставити праву руку, ліву руку, праву ногу ближче до коня, так. ліву нога закидаєте в струміну». Перед початком поїздки інструктор Назар Лівар показує, як правильно осідлати коня. «Терекидаєте праву руку. Дякую». Однією з перших верхи проїхала 83-річна тернополянка Клара Григор'єва. «Перший раз от за останніх 30 років, мабуть, враження чудове, лошадка прелість, я знала, що я впораюся». Надія Петрик розповідає, катається на коні вперше. «Мені дуже подобається, враження бомбезні, я вам скажу. Був страх, я не могла, але мені допомогли трошки і дякую їм щиро, інакше я була б не, не вилізла до того коня, я кажу. Пенсіонери каталися на конях годину. Працівниця з Центру соцобслуговування Богдана Зубкова каже, це перша прогулянка на конях у цьому році. «Деякі жаліли коників, деяким було страшно. Були навіть серед тих, хто катався такі, що бояться, але вони свій страх подолали і вилізли, і прокаталися, здійснили свою мрію». Леся Продоус, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.